Kirkkoa ei ole ilman somea. Ellei kirkon todellisuus ole myös sosiaalisessa mediassa digitalisaation murroksen takana, kirkkoa ei ole olemassa. Me voidaan pyöritellä kyllä meidän Jumalanpalveluksia tai mitä tahansa kello kymmenen juttuja, joista ihmiset perinteisesti on tietysti tämmöiset on. Mutta ei enää rupea tietämään sisältöä, ellei me niistä kerrota. Mä ajattelen, että kirkon on oltava siellä missä ihmiset on ja ihmiset on hyvin pitkälti sosiaalisen median lonkeroissa. Kirkon aika siirtyä digiaikaan. Semmoinen huomio, että jengi tykkää siitä, että kirkon tyypit ovat sosiaalisessa mediassa. Joku saattaa ärsyntyä, joku saattaa seurata vähän aikaa, kyllästyä, joku taas voi jäädä niin sanotusti koukkuunkin. Ja Mun tulon myötä on kyllä lisääntynyt meidän sosiaalisen median aktiivisuus vahvasti seurakunnassa. Ja esimerkiksi seuraajamäärät Facebookissa on kasvanut merkittävästi. Instituutioita juurikaan ei seurata. Ja sen takia on tärkeää olla omilla kasvoillaan ja naamallaan ja nimellään esillä, mahdollisimman avoimesti. Niin kyllä sitä avoimuudesta tulee yleensä plussaa. Sosiaalisen median suhteen minulla on erittäin huono omatunto. Mä olen siellä aivan liikaa. Mä käytän siihen liikaa myös niin vapaa-aikaa, ja kun papilla ja kirkkoherralla on työajatun työ, niin voi kysyä, että missä se vapaa kulma menee. Ää, monta kertaa vaimon kanssa sovittu, että ei sometella, mutta ei se pidä, ja se on aika surkea. Tavallaan pitäisi pystyä vetämään selkeimmät viivat ja rajat, milloin olen sosiaalisessa mediassa, milloin on käytettävissä. Mutta sitten taas jotenkin että se on osa mun elämää. Mä en mene sosiaalisen mediaan. Mä olen siellä. Mulla on tärkeää, että osa niistä päivityksistä liittyy kirkkoon, mutta osa myös muualle. Että jos mä ite luonne niin jalkapallo, Jeesus ja juusto on ne mun kiinnostuksen aiheet ja siltä se nousee. Ja ihmisyyden kautta pitää koko ajan kumminkin viestiä tuolla sosiaalisessa mediassa. Ja sitä kautta se minusta niin vähintäänkin valtakunnallista, mitä tuolla. Tekee. Ja siinä mielessä nämä rajat häipyy ja minusta se on hienoa. Se tarkoittaa, että silloin rupeaa keskustelemaan välillä tamperilaisten ja turkkilaisten kanssa. Monelle toiminnan sosiaalisessa mediassa saattaa olla kynnyksen takana, mutta rohkaisin kyllä lähtemään siihen, että voidaan olla omilla kasvoilla. Se voi mennä että myös statuksella. On olemassa selkeitä juttuja, jolloin se voi olla ihan hyödyllistä käyttää sitä. Mä oon itse kokenut kuitenkin, että mä oon kokonainen paketti. Ja hyvässä ja pahassa, niin se on paljon niin kuin helpompi vastaanottaa sitä kautta. Tai herättää tunteita. Täytyy suostua myös siihen, että se tunne voi olla hyvin kriittinen, mitä ihmiset tuntevat. Mutta mä, mä rohkaisen siihen jotenkin näyttämään karvaansa, näyttämään väriä. Mä ajattelen, että kirkon tehtävänä esimerkiksi on näyttää väriä, toimia ihmisten puolesta, tarvittaessa julmaa Jumalaakin vastaan. Ja silloin Pikkuhiljaa mukaan lähteminen voi olla se juttu. Löytää itselleen sopiva alusta toimia sen kautta. Mä oon siinä mielessä vähän onneton, että mä lähden niin täysillä mukaan. Mä en lähde kovin moneen kanavaan. Mä oon tehnyt selkeitä valintoja. Mun osikki, niin on Twitter, jossa voi viestiä lyhyesti ja toivon mukaan ytimekkäästi. Mä ajattelen, että kirkon tehtävänä on olla nopea ja hidas. Sen takia me käytetään sosiaalista mediaa. Meidän tehtävä on olla hidas niin, että meillä on aikaa keskustella ihmisten kanssa, kun sitä tarvii. Ihan vastaan yksi jutuissa, vasta tarvittaessa sitten privaatistikin. Sosiaalista mediaa käyttää. Ja sitten nopeus siihen, että ei jäädä tuleen makamaa vaan noustaan ja mennään eteenpäin. Kerrotaan vahvasti oman viestiä. Sosiaalinen media mahdollistaa reaaliaikaisuuden. Me ei aina osata hyödyntää sitä kaikkein Parhaiten, koska mä itsekin oon monesti vetämässä juttuja. Mutta mulle on tosi tärkeä ollut esimerkiksi Futiskirkko, mikä me järjestettiin viime kesänä Fudiksen em aikaa. katsottiin katsottiin välierät, meillä oli siellä asiantuntijoita paikalla, meillä oli oma studio isolta screeniltä. Kirkossa katsottiin montaista ihmistä paikalla. Siellä oli väkeä, joka kertoi vanhempi mies, että hän on viimeksi ollut ripillä täällä. Nyt 60-luvun kattomassa sitä ja haki kahvia sieltä takaa. Ja sitten me oli ehtoollinen siellä ja kaikkea muuta. Tätä kaikkea me mainostettiin myös sosiaalisessa mediassa. Meillä oli hastag futiskirkko. Radio City kanssa yhteistyönä tehtiin tätä kokonaisuutta, mutta se oli trendaava ja se läpäsi ja se oli yksi suostuimista, koska yle otti sen myös mukaansa. Eli Ylen siellä kisan lähetyksessä jatkoi sitä meidän futiskirkko hässä se meni hienosti eteenpäin. Meillä oli muutamasta ihminen kirkossa, mutta jollain tavalla kirkko oli mukana mulle hyvin rakkaassa jalkapallossa. Olkoonkin, että matsit meni vähän <tos> eri suuntaan kuin toivoin. Mutta se yhteisyys, mikä vallitsi sosiaalisen median kautta, oli tavattoman hieno. Meillä oli siellä Twitter-seinä, jossa oli mahdollisuus kysellä asioita, ja niihin pyrittiin vastaamaan myös asiantuntijoiden kanssa. Eli reaaliaikaista sinä paikalla, missä ihmisellä on mahdollisuus kysellä, mutta reaaliaikaista myös sitten koko Euroopan kanssa. Sosiaalinen media on nykyajan tori. Apostoli Paavali lähtee aikanaan toreille ja turuille viemään viestiä. Ja siellä se lähtee oikeastaan ihmisten torellisuudesta. Te palvotte häntä, joka ette tunne. Tuntemattomalle Jumalalle on siis kaikennäköistä pystiä siellä olemassa. Mutta hän kertoo sen, jonka hän tuntee vähän samanlainen viesti on meillä nykyajan Paavalin seurakunnan tyypeillä, että halutaan olla siellä missä ihmiset ovat ja jollain tavalla tuoda tuntematonta tutuksi. Ja kirkko on monelle tuntematon, niin sen takia se on ihan fiksu siellä. Jos me mietin hengellistä johtajuutta, niin esimerkiksi Tvarnat, mulle on Twitter-saarnat niitä. Mun on pyrittävä lyhyellä ilmaisulla kertomaan, kenties jopa humorin käyttäen jotain päivän tekstistä, eli tuoda selkeästi nykyaikaan vanhat viisaudet. Ja siinä välitysprosessissa ajattelen, että se on somejohtamista hyvin pitkälle. Somejohtamisessa on tärkeää reagoida tilanteisiin ja reagoida nimellä, naamalla, ja se on se avain. Esimerkiksi Facebookin spotin kantaa vahvasti tuota, turvapaikanhakijoiden palautukseen. Niin laittaa kontroverssin tekstin, niin ne on syytä laittaa nimi alle. Tätä mä pidän johtamisena ja vastuunottamisena, että me kannetaan vastuu siitä, mitä me ajatellaan ja tehdään. Eli mä kaipaan tekoja ja kirjoitettu sana on jo teko itse, koska se voi levitä hyvinkin laajalle. Mä ajattelen, että johtamisessa täytyisi näkyä niin sisältö vahvasti. Ja mä oon miettinyt meidän sisällöön, että lopulta meillä on vain kaksi tehtävää. Meidän tehtävänä on lohduttaa ja rohkaista. Siinä on kaksi keinoa, armo ja rakkaus. Ja kun se kuorrutetaan huumorilla, lempeydellä, niin siinä meillä on 50 Ja tämä on mun mielestä sosiaalisen median tai sosiaalisessa mediassa tapahtuvaa kirkollista johtamista. Me tarvitaan tämmöisiä mm, hengellisiä imaameja ja tätä kautta siihen. Tätä kautta siihen on sitten tarttunut. Jos mä olisin kirkon diktaattori, niin mä määräisin kirkon työntekijät kadulle, tapaamaan ihmisiä, keskustelemaan heidän kanssaan. Vaihtoehtoisesti voisi mennä nettikahviloihin tai huoltoasemalle ja keskustelun lomassa lueskella keskustella. Sosiaalisessa mediassa, mitä ihmiselle kuuluu. Kysyä, mitä te toivotte kirkolta. Ja muistaa, että hän, joka kysyy sitä, kysyy sitä kirkolta. Eli samalla kun me ollaan miettimässä, mitä me kirkkona voidaan toimia, meidän täytyy muistaa, että meidän ihmiset on myös meidän kirkko. Myös ne, jotka on kirkon jättänyt harmistuksissaan syystä tai toisesta ei me voida unohtaa sitä porukkaa, vaan meidän täytyy kutsua heitä takaisin. Kirkon jäsenyys ei ole se mittari, millä näissä mennään, vaan se, että kirkon mielipide kiinnostaa. Ja kun me mietin viimeisiä asioita, mitä tässä on noussut, saman sukupuolta olevien mm, oikeudet, vihkimiset, siunaamiset, maahanmuuttajien liittyvät kohtalot, turvapaikanhakijoiden kohtelu, kirkon mielipiteistä ollaan kiinnostuneita. Minusta asia on hyvä niin kauan kuin siitä ollaan kiinnostuneita. Ja kirkon on käytettävä sitä ääntään rohkeasti. Eli kyllä, mä kirkon diktaattorina sanoisin, ja kauppiaan poikana, että menkää sinne ja kysykää, että mitä saisi olla.